Áprilisban találkoztam az Anami programmal. Először a Karma Killer könyv, hangos könyvváltozatát hallgattam meg, és rájöttem, hogy nekem erre, erre van szükségem, hogyha azt szeretném, hogy szellemileg, lelkileg, testileg a lehető leggyorsabban fejlődjek. Nagyon meggyőző volt a könyv. És nagyon megérintett. Úgyhogy el is kezdtem április elején, eleje fele járni a különböző foglalkozásokra, amik először megerőltetőek voltak, most már jobban bírom őket, de elég rendszeresen jártam, és azonnal tapasztaltam, hogy belül az érzelmi állapotom hogy rengeteget tisztultam, rengeteget erősödtem, a belső erőm fokozódott, szellemileg is, és, és, és testi változásokat is nagyon komolyakat tapasztalok, amiknek nagyon-nagyon örülök. Nem is számítottam erre, megmondom őszintén, de boldog vagyok, hogy történik, mert például több mint 10 kiló lement. Szerintem az erőteljes végzés gyakorlatok ebben nagyon sokat jelentenek. Hajlékonyabb lettem, tehát olyan, olyan izmok, amiket nem lehetett már behajlítani, most simán sokkal jobb minden. Tehát, hogy mozgékonyabb, gyorsabb is vagyok. Sokkal fiatalabbnak is érzem magam, ez az igazság, úgyhogy mi kell még? Csinálom tovább, és uh, várom az újabb meglepetéseket, mert ebben a programban, ha az ember csinálja a gyakorlatokat, meg minden, minden nap valami meglepetés jön. Úgyhogy érdemes csinálni.